Музей старожитностей, збудований з дерева, пластикових і скляних пляшок, зачинений. Його власник, житель Великої Яромерки Серафим Лисько, в віці 82 роки помер. Його сусід Віктор Цвітлюк каже, колгоспний водій, а потім обліковець колгосної бригади Серафим, все життя колекціонував старожитності і мріяв розмістити свої експонати у власному музеї на своєму подвір'ї. Чоловік розповідає, сусід почав будувати музей, як вийшов на пенсію, і витратив на це більше десятиліття. Стіни споруди обклав пластиком з поліетиленових пляшок, який сам нагрівав та рівняв, підлога в музею зі склянних. Ніх пляшок. Син Серафима Олексій мешкає в Сатинові, і зв'язатися з ним ми змогли телефоном. Сам лісі сухостой шукав, кидав, обробляв вдома на станку. Сам ніхто йому не допомагав. Що саме експонувалося в музеї Серафима Лиська та як виглядав чоловік, можна побачити з відео відзнятого три роки тому працівниками «Городоцького телебачення. За словами Олексія Лиська, все цінне з музею він перевіз до себе в Сатанів. А от як перевести саму будівлю, не знає. Я його хочу перевезти, але зараз стою соляркою, Це непонятно, треба розбирати його по часах. Не знаю, як воно вийшиться, в цьому році я не знаю, чи я потягну, то війною. За його словами, місце для батьківського музею на своєму подвір'ї знайде. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.